ali ja spet z iz izbidel vitalnice. italnice uh, in ker z veliko svojega časa preživljam v gorskem svetu je fizična pripravljenost zelo pomembna. Jaz najraje treniram z gorskim in pa tregletekom. Nekateri raješ bodo v fitness, nekateri plavajo, to je pa čisto poljubno. Je pa zelo pomemben faktor pri našem gibanju v gorskem svetu. Tokrat sem se odpravil, na um, Smokuški vrh, sem se odločil, da ga bom povezal z prečanjem celotnega grebena od um, jezera pri, uh, završniškega jezera pa celotnega greben, torej vse do Smokuškega vrha, se sposti na drugo stran dol in nazaj do jezera v dolino. Zdaj pa sam še uživati na tem sončku pa gas. Poleg fizične pripravljenosti je pa tudi zelo pomemben, s kom se odpravljate v hribe. Torej, če grete na neko turo, ki ne poznate, oziroma ne vedete ali imate dovolj izkušenj, vedno je treba iti z nekom, ki ima več izkušenj, ki je izobražen za to, torej, da ne vzamete lih spremstva vsakega, ki pač to ponudi, ker včasih biti to zelo navarno. Vedno vam priporočam tudi, da se opišete v praninska društva, kjer smo v dneki izobraženi zato, da vas vodimo ali pa najamete gorskega vodnika, če želite neki gorski svet odkrivati v takem primeru pa fajniti z nekom, ki ve, kaj počne, ki ve, kam gre ali pa se pač mi izobrazimo, da se lahko spravimo na take tore. Ne moramo pa gor goč splezati Ja, gremo Ker ste lahko videli do zdaj um, in kot bote bili tudi vnaprej uh, ture, katere jaz ponavadi izbiram so malenko zahtevnejše zato um, niso primerne iz za vsakega splopane za začetnike po večini primerov uh, v Vitalnici se je trudno pokriti čim več spektr moja vloga tukaj je prikazati ta malo zahtevnejši del um, gorskega sveta v tako okolje se odpravi uh, kar brez znanja oziroma ker si, če greš, uh, Na Instagramu vidiš en posnetek pa fotografijo od nekoga, če je on bil tam, jaz grem tudi lahko. To ne drži in treba se pripravljati na to. Treba je kilometrino nabrati in če si pržil čez en del, ki je bil nekoliko zahtevnejši, je treba ponavljati večkrat, da izpopolneš to znanje. Zdaj, jaz sam se ukvarjam z hribolazenjem že uh, odkar pomnem. Svoj prvi alpinistični usponcem sem splezal pri 13 letih. Forsemo sicer ker eno tak malo daljšo pauzo in vrnil sem se potem nazaj pri nekih par 20-ih v hribe. Nato se tudi pravo um, čist spit za planinskega vodnika z um, narejenim šolanjem za uh, planinskega vodnika pridobiš tudi standard strokovnega delovca v športu 1, oziroma če narišiš kategorijo B, Še potem imaš strokovni delovec v športu 2. Pa najboljši del ture, to je Kuki. Tore, hvala Urška za nasvet. Te kuki so tako res najboljši. Oh, tole malo se predihali, pa... Ne vem še. Šel bom nazaj, po kjeri poti? Bomo še videli. Koker ker enkrat ni nobenkrat, sem šel Zdaj je v bistvu nazaj, zdaj še enkrat na smokuski vrh, zdaj pa k nadaljujem naprej po grebenu.